أحد الأخوة يقول ما مقدار الحجاب الوارد في الكتاب والسنة؟ هل هو أن المرأة عورة إلا وجهها أو أن المرأة يجب عليه تعصية وجهها وجميع وجهها إلى كذب؟ العورة تقول المرأة كلها عورة وجهها وقدمها ويدها ورأسها كلها عورة الواجب عليها السحر عن جميع الناس ما عدا المحارم في الداخل والخارج حتى في بلاد كبر بعض الناس إذا سافرنا إلى أوروبا وكذا لا بأس الغلط الحجاب عن الكافر الأولى وأعظم من الحجاب عن المشبع، الواجب الحجاب في بلاد الإسلام وفي بلاد كلها، وإذا دعت الحاجة إذا كان مثلا السرية يمنعها من الرؤية تجعل شي. العين شيء فتح فتحة للعين فقط أو العينين لا بأس، رواه البخاري رضي الله تعالى عنه فجعل فتحة حتى ترى طريقة ما تملع من الطريق وإذا كان ترى الطريق من دواء من دونه وراء عائشة رضي لله عنها حين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا دنا من الرجال سدلت احدانا خمارها على وجهها فاذا بعد بعود عنا كشفناه فالمرأه اذا كانت وحدها وبين النساء تكشف واذا كانت بقرب الرجال سدلت البابها وخمارها على وجهها ولو كانت محرما حتى يبتعد عنها الرجال نعم من باب اولى من بابي اولى الحج من بابي اولى نعم